Policia în alert, mama unei senatoare PSD, victima escrocilor. Metoda accidentul continuu se fac victime. De această dată, în subliniere lata a fost înschiar mama senatoarei PSD Cristina Stocheci. Femeia de 69 de ani a fost sunat. și s-a spus faptul că fiica ei a avut un accident. și ce trebuie să peletească 5100 euro pentru o împăraie. Disperat, femeia nu a stat pe gânduri. i a dat banii respectivului. Când i-au dat seama de escrocherie, a fost anunat polia, care a deschis cauz un dosar penal, potrivit sursa taro. Escrocul este ceutat de oamenii legii.